السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي في هذا الفيديو سنستعرض سويا شاشة ترقيم الحسابات من قائمة النظام ندخل كلمة مرور البرنامج نفتح شاشة ترقيم الحسابات أرقام الحسابات الظاهرة أمامنا هي الأرقام التي يستخدمها البرنامج لعمل قيود النظام الخاصة بأي فاتورة مبيعات أو مشتريات أو أي سنداتٍ فرعيةٍ داخل البرنامج. فمثلاً، رقم حساب المخزون أو تكلفة البضاعة المباعة يحتاجها البرنامج لعمل قيد الجرد المستمر. كذلك حساب العملاء الرئيسي والموردين الرئيسي يستخدمهم البرنامج لإنشاء حسابات العملاء والموردين من ملف العملاء أو ملف الموردين بشكلٍ تلقائي. كذلك حساب ضريبه المدخلات والمخرجات يحتاج اليهم البرنامج لانشاء قيد الضريبه الناشئ في فواتير المبيعات والمشتريات او المردودات نجرب سويا حذف ارقام الضريبه ثم نضغط حفظ ثم خروج نحاول عمل فاتوره مبيعات لتظهر رسالة أن رقم الحساب غير صحيح، فقد حاول البرنامج إنشاء قيد اليومية عن الفاتورة، لكن وجد أن حساب الضريبة غير موجود، وبالتالي ظهرت هذه الرسالة بقيمة الضريبة. نذهب إلى ملف النظام مرة أخرى، ثم إلى شاشة ترقيم الحسابات، ونقوم بتسجيل رقم حساب ضريبة القيمة المضافة، ونضغط حفظ ثم خروج الآن نقوم بعمل فاتورة مبيعات أخرى وبهذا تم اعتماد الفاتورة نستعرض قيد اليومية لنجد أنه قد ظهر حساب الضريبة